Votar a les eleccions al sindicat en cinc passos. Primer pas. Accedir a la votació. L'accés a l'elecció es fa a través de la intranet de les eleccions sindicals 2017, on trobareu un accés a l'urna electrònica. Una vegada dins, trobareu informació sobre el procés electoral i les icones de dues urnes electròniques, una per al vot amb identificació al campus global i l'altra per al vot amb certificat digital. Segon pas identificar-se. Si trieu l'opció de votar amb Codi de Campus Global, introduïu el vostre Codi i Contrasenya de Campus Global. Cliqueu Acceptar i se us mostrarà directament la papereta electoral. Per aquelles persones que, donada la seva condició, tenen dret a votar a les eleccions a membres del Comitè d'Empresa PAS i del Comitè d'Empresa PDI, s'obrirà la pantalla següent, la qual dona accés a dues paperetes, per tal de poder votar als membres d'aquests dos col·lectius.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 A la primera pantalla, en funció del col·lectiu al qual pertanyeu, haureu de seleccionar l'òrgan de representació que us correspon. I, seguidament, aquesta altra en la que heu de seleccionar el certificat CPISR a més al vostre nom. Clicant el botó Inici de sessió, començarà la descàrrega de l'aplicació Vot, que pot tardar uns segons. Aleshores, l'aplicació us demanarà el pin del certificat digital. Introduïu-lo, cliqueu Acceptar i se us mostrarà directament la papereta electoral. Tercer pas. Emetre el vot. En la papereta electoral hi trobareu un llistat amb les candidatures, l'opció del vot en blanc i del vot nul. La papereta electoral anuncia a la franja superior el següent. Només es podrà escollir una única candidatura. Només es podrà votar una vegada. L'ordre de les candidatures ha estat escollit per sorteig. Heu de tenir present que tant el vot en blanc com el vot nul els heu de fer de manera expressa.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 Heu de tenir en compte que si heu fet vot nul, a la pantalla de confirmació dirà «Vot anul·lat». Si heu votat amb certificat digital, la pantalla que se us mostra és aquesta. Si esteu d'acord amb el que se us mostra, cliqueu el botó «Confirmar el vot». El vot es confirmarà. Si no esteu conforme o voleu modificar les opcions escollides, cliqueu el botó «Canvieu el vot» per tornar a la papereta. Cinquè pas. Rebut de votació.